Oh yeah. Prije svega ja srećem mlade ljude visoko obrazovane sa velikom motivacijom da nešto učine za druge, za ljude u potrebi. Koliko god je to dobra kvaliteta i izvrsna i poželjna, ima neku cijenu svaki rad sa teškim slučajevima, sa traumom, sa patnjom drugih ljudi. Zato što mi koji radimo... Ljudi daju svoje emocije, svoju pamet, svoju motivaciju, zalaganje, sve to ide i kroz naše tijelo i kroz sve pore našeg bića. Aktivisti imaju velike želje i imaju e, razmjerno male rezultate u smislu neke stvarne promjene i nije lako to pomiriti. Osim toga, oni dugo radeći taj posao, često puta su u suprotnosti sa vlastima, sa javnošću koja neke stvari ne dozvoljava i ne želi, i onda se može desiti da i sami postanu marginalizirani i ugroženi. Svakako je jako važno voditi organizacijama civilnim, brigu o organizaciji rada. A ovo je sada deklarativno. Sugdje piše, napravite balans između rada i odmora, između privatnog, profesionalnog, ali radeći s ovim teškim traumama i ljudima u potrebi to je teško napraviti između ostaloga i zbog organizacijskih stvari nema sredstava dovoljno ako organizacija ne može voditi brigu i o tom balansu zdravlja i aktivnosti otići će važni ljudi otići će oni koji pokreću i onda i čitava organizacija gubi svoju snagu i taj pokret možda